maira Manirahim and welcome to our channel MS Shadow تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری سیریز سٹارٹ ہو چکی ہے اور دو لیکچرز بھی اپلوڈ کر چکی ہوں ہنٹنگ کے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا دو تین طریقے میں انشاءاللہ شاء آپ کو مزید بھی بتاؤں گی لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا جیسے کہ میں ہیلیم ٹین آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو فری ورین میں یوز کرنا ہے اور اس سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو اسی کے حوالے سے ہوگی تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کے لیے یہ ٹیب بنایا ہے تاکہ میں اس کے اوپر آپ کو ہیلیم ٹین جو ہے وہ انٹر کر کے دیکھ سکوں اصل میں آپ کو میری جتنے بھی ٹیبس یہاں پر موجود ہیں ان سب میں میں آلریڈی ہیلیم یوز کر رہی ہوں تو اس وجہ سے चेक وہاں پہ تو آپ کو آئی ڈی بنا کر نہیں چیک کروا سکتی تھی بٹ آئی جسٹ چیک آن دس ٹیب تو آپ نے سب سے پہلے ہیلیم ٹین لکھ لینا ہے ٹھیک ہے کروم ایکسٹینشن لکھیں تو وہ بیسٹ ہے چلیں یہ کر لیا ہم نے اور یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ایکسٹینشن اس آپشن پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور ایڈ ٹو گروم ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی اس کو ایڈ ایکسٹینشن کے آپشن پہ جا کے اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی اور یہاں سائٹ پہ یہاں پہ ابھی ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جائے گا جیسے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو پھر آپ کو یہاں پر ایک پزل کا آپشن نظر آئے گا اور آپ پھر اس کو پن کر لیں گے تو جیسے یہ دیکھیں یہ پزل کا آپشن آ گیا آپ نے اس यहां یہاں کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں कर پن کر لینا ہے پن کرتے آپ کو یہاں پر نظر آنا اسٹارٹ ہو جائے گا دوسرا آپشن آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے اس کی آئی ڈی بنانی ہے ٹھیک ہے پہلے یہ آئی ڈی کا آپشن نہیں دیتا ہوتا تھا اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی لیکن اگر آپ اب امیزون اوپن کریں گے تو یہ ایکٹیو نہیں ہوگا تب تک جب تک آپ اپنی آئی ڈی اس کو پرووائڈ نہیں کرتے تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے بلکہ یہ اس کے ہاں اس طریقے سے اور اب آپ اپنا کوئی بھی پاسورڈ جو آپ کو لگتا ہے لیکن آپ, نیچے انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایٹ کریکٹرز ہونے چاہیے مکسچر ہونا چاہیے لیٹر نمبر اور سپیشل کریکٹرز کا یا اسپیسیفک کریکٹرز کا وہ دیکھ لیں آپ اور وہ آپ کی ای میل کا پارٹ نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپر کیس لیٹر بھی لے لینا ہے اور لوور کیس بھی لے لینا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ تینوں کریکٹگریز پوری ہو گئی ہیں اور آپ نے یہاں سے اس کو چیک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو یہاں سے چیک کریں گے کلک کریں گے اس کے اوپر یہاں سے آپ سائن اپ کریں گے اور سائن اپ کرنے کے تھوڑی دیر بعد یہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں پر ہی آپ سے کچھ کوششن پوچھے گا آپ نے ان کا انسر کرنا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھ کے سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بار بار یہ انٹر نہ کرنا پڑے یہ میں نے سیو کر لیا اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ سے کچھ کوشچن پوچھ رہا ہے تو آپ نے پتا کیا کہنا ہے آپ نے آئی ناٹ سیلنگ مین ایور ہم نیا ایک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو ہم امیزون پہ سیل نہیں کر رہے کیونکہ جو سیلرز ایسے ہوتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں تو ان کو ان کا پیڈ وزین بھی یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت وہ پے بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا چیک کرنی ہوتی ہیں کافی ساری چیزیں جیسے کہ پروڈکٹ کا گراف چیک کرنا ہوتا ہے وہ امیزون کے پاس رہی یا نہیں رہی یا اس کی سیلنگ کتنی ہے تو اس وقت ہم تو ہم اس کا فری ورین یوز کریں گے اور اس میں ہم لکھ لیں گے آئی ایم ناٹ سیلنگ آن امیزون یٹ ٹھیک ہے اس کو کلک کرتے ہی آپ نیکسٹ کے اپشن پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ نے یہاں پر کیونکہ انہوں نے پیڈ ورین دکھایا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ناٹ رائٹ ناول پہ کلک کرنا ہے اور جیسے اب یہ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس جو ہے نا پراپرلی آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد بس یہاں تک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں سے کچھ نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو اس کی سیٹنگ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس سیٹنگ میں جائیں گی آپ اور یہاں پر اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طریقے سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہے یہ دیکھیں آپشن سیو کا کرنے کے بعد یہ آپ کی جو ہے سارے پیجز پہ اب جیسے آپ امیزون کھولیں گے تو یہ آپ کا جو ہے نا ایکٹیو ہو جائے گا امیزون پہ آپ کو وہ ساری چیزیں دکھانا اسٹارٹ کر دے گا جو کہ یہ پہلے شو نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے امیزون ڈاٹ کام لکھیں گے آپ اینٹر ٹھیک ہے یہ آپ کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کی اپنی لوکیشن جو ہے وہ چینج کر لینی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی Amazon کے لیکچر میں بتایا تھا تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا بالکل پتا نہیں شاید امیزون کلک کرا ہے چلیں میں ایک دفعہ دوبارہ ٹرائی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ آگے ون ہم نے نیو یارک کا کوڈ اپلائی کیا ٹھیک ہے کانٹینیو کا اپشن آفٹر دیٹ آپ کو یہاں پہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیسٹ سیلرس نظر آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے ہی خود بخود ہیلیم اپڈیٹ ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آپ ایک دفعہ اس کو رینیو کریں یا اس کو وہ کر لیں ریفریش کر لیں ٹھیک ہے یہ ریفریش ہو جائے گا ٹھیک سوری یہ نیٹ کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے اس میں آپ کو تو اس کے لیے معذرت اب یہ اوپن ہو جائے گا تو میں آپ کو یہ ہوں کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو بیسٹ نظر آ رہے ہوں گے آپ نے بیسٹ سیلرس پہ ٹھیک ہے اور یہ جو کوئی بھی کیٹیگریٹس کی کیٹیگری اوپن اوپن کرنے کے بعد اب جیسے ہی میں نے آپ کو ہیلیم ٹین لگا کے دیا ہے یا جیسے طریقہ بتایا ہیلیم ٹین کے لگتے ہی پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں شو نہیں ہو رہی ہوں گی کہ کتنے سیلر بیٹھے ہیں ویریئشن کتنی ہیں فل فلمنٹ کون کر رہا ہے یہ پہلے شو نہیں ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی آپ نے ہیلیم کو لگایا اس کے بعد یہ جو ہے آپ ہونا ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو شو ہو رہا ہے اب میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی تھیں آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے کہ سیلر کتنے ہونے چاہیے ویریشن کتنی ہے اور فلفلمنٹ جو ہے وہ کس کے تھرو ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں نے کہا تھا ویریشن پانچ یا پانچ سے کم ہو سیلر پانچ سے زیادہ ہے پانچ ہو اور مرچنٹ کے تھرو ہونی چاہیے تو ہم اس کو یہاں سے سائڈ سے اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ نے پھر یہ آپ نے کیا کیا یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کو سیل کون کر رہا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیلر بھی ایک سٹور والا پرسن ہونا چاہیے اور جو سولڈ ہے وہ بھی سٹور کے تھرو ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے نا اس چیز کو امپورٹنس دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چیک کر لینا کہ یہاں پہ امیزون بالکل موجود نہ ہو ٹھیک ہے اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اگر امیزون بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ایف بی اے میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ ڈراپ شپنگ نہیں رہتی کیونکہ ہم ڈراپ شپنگ میں کام کر رہے ہیں تو فی الحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ امیزون نہ بیٹھو اب نیچے آ کے آپ نے اس کا بی ایس آر چیک کرنا ہے تو دیکھیں بی ایس آر میں نے آپ سے کہا 40 یا 30,000 سے آپ نے کم ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ اپنی خود رینج بنا سکتے ہیں کتنا آپ کم دیکھیں گے یا دیکھیں سکسٹین ہے بہت اچھا ہے اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہے اور اس کا بھی ایسے نمبر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو جو ہیلیم ہے وہ آپ کو یہ فائدہ دیتا ہے ایک تو یہ نیچے آپ کو بڑے آرام سے یہ ساری چیزیں ہیلیم کی وجہ سے ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے ویسے آپ کو یہ نظر نہیں آ رہی ہوں گی اگر آپ وداؤٹ ہیلیم کی ایکسٹینشن کے چیک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اوپر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ جب ہم بیک جس پیج سے آئے اس پیج کے اوپر یہ جو آپ کو سارا کا سارا کرائٹیریا مل رہا ہے یا ویلیوز مل رہی ہیں یہ جسٹ کوز آپ کا ہیلیم ایکسٹینشن لگی ہوئی ہے اس وجہ سے مل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سیریز کی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مل جائے گی اس میں آپ کو ہنٹنگ کے اور طریقے بتاؤں گی کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمپل جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا جو پہلا طریقہ تھا وہ ہمارا تھا اس سے سمجھ نہیں آتی تو تین سے چار طریقے میں ہنٹنگ اور سورسنگ کے اور ڈالنے والی ہوں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ضرور لائک کیجئے